понад 60% площів Запорізької області під російською окупацією. Господарство Валерія Сергійовича у Запорізькому районі на підконтрольній території, каже, планує зібрати 150 центнерів. З них 45 соняшника, 55 жменю та 55 пшениці. Зараз вибирається саме підгорівшие поля, ми тільки начали Далі пойдуть тут, і, іще, які воно тільки доходить, і ще й там пшеничка. У господарстві Валерій Сергійович має 1300 гектарів землі. Всі засіяні. Каже, наразі витрати значно перевищують заробіток. Тож готує ангари для тривалого зберігання зерна. Якщо вигідно продати врожай, не вдасться. У минулому році дізель стоїв 20-22 грн, пшеничка 8-9 до 10 хотіла. Дві тонни пшениці на тонну дизеля була пропорція. Сьогодні дизель 50-60 тонн, селі... пшениці – 2 25 тонн надо мені тут накосити, це пів пол поля, одну тонну дизеля. Врожай залишився на рівні минулого року, каже помічник комбайнера Павло Арабіжа. Працює з сьомої ранку до восьмої вечора. За цей час зазвичай збирає до 100 тонн зерна. З початком повновасштабного вторгнення виникли зміни в роботі, каже Павло Арабіжа. Остерігаємося всякого, що відбувається в Україні. Тобто ми... Страшно, одним словом. А так ми остерігаємося по сторонам і все, воно зараз і сухе, все, можуть і пожар, і все будь, ми боїмося. У полі чутно вибухи? Так, чутно, коли знаходиться на поверхні, тобто на землі, а коли внутрі комбайна не чуть. На підконтрольній території області залишилось 57 відсотків минулорічного врожаю. За словами голови обласної військової адміністрації Олександра Старуха, цьогоріч планують зібрати ще 730 тонн зернових та зернобобових культур. Карина Галунова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.